إذا كنت عم بتعيشي حال من الفراغ بحياتك ممنوع منعا باتا تكوني لوحدك مزروبي بين أربع حيطان عملي أي شيء إلا أنك تضلي لحالك لاقي حدا له وتحكي معه قضي وقت بعد الحلوة شاركي بنشاطات بتحبيها حاربي شعور الملل واليأس وتحدي حالك وكسري روتينك الفاضي لتستبدلي بعادات مفيدة تساعدك تطلع من الفراغ اللي أنت فيه تحكمي بحياتك وعيشيها صح